سلام سلام سلام عليكم موسى الحلو معكم بفيديو جديد قصة اليوم هي أهم قصة بسلسلة القصص رح أحكي اليوم شلون سافرت تهريب على أوروبا وش أتكلفتني وإيشو العقبات اللي واجهتها مثل المشلحين اللي بالغابة أو الموقف الثاني اللي كنا رح نموت فيه بنص البحر لذلك بدي منك تحضر الفيديو للأخير وتركز فيه يمكن تستفاد من تجربتي. بدون طول سيره حجزت تكت طياره على تركيا كلفني تقريبا 250 دولار خلص اعتمدت اني اسافر على اوروبا لانه الوضع بلبنان صار كثير ابو كلب يعني وبدي اسافر خلاص فوصلت على تركيا قعدت كم يوم سياحه زبطت اموري وبعدين سافرت على ازمير انا كنت حاكي مع شباب رفقاتي بيشتغلوا مع مهربين والشباب كفو زبطوا لي وضعي وقالوا لي تعالوا ما تاكلها والتهريب بالبلبلو مع اليونان بكلف بين ال1000 وال1500 دولار بس الشباب هدول زبطوا لي وضعي وحكوا مع المهرب فقالوا لي أنت راح تسوق البولم مشان هيك ما بتدفع ولا ليرة شباب كفو، ما بدنا نذكر أسابي <تصفيق> <تصفيق> المشكلة أنه أنا بحياتي ماني سايق بولم ولا عندي أي فكرة عن الموضوع وأول تجربة راح تكون بالبحر الأبيض المتوسط يعني روح يا معلم يا <تصفيق> خلاص بس المهرب قال لي لا تخاف انا بعلمك 15 دقيقة بعطيك شهادة القبطان بعدها، لو كفو، خير ان شاء الله. ساعة اثنتين بالليل تحركنا على نقطة الانطلاق، ركبوا هالنفرات بالتكاسي، كربس العالم ويلا مشينا. مشينا مشينا مشينا لحد ما وصلنا على منطقة ما في دومري، ولا بني آدم، لك ولا ولا جحش حتى. نزلت العالم من التكاسي وقالوا يلا امشوا صوب البحر. مشينا مشينا مشينا الدنيا ليل عتمه ولا مبين شيء، فجأه اجى تليفون على واحد من الشباب وتكركب الوضع، انا قلت اجت الشرطه، على السريع الكل يتخبى بلشت الصياح تكركب الوضع، والله العالم كل هذا تخبى تحت الشجره هذا تخبى فوق الشجره هذا نط على ما وين، مشي الحال، تخبت هالعالم والجو كان زمهرير، فواحد من شباب المهربين قال لازم ننقسم لفرقتين العائلات والاولاد بيضلوا هون متخبين وكم شب يروح معنا لنروح نجهز البلم ومنه بنكون نحن الطعم بحال صار شيء. طلع الموضوع انه جاي اخباريه للمهرب في مشلحين عرفانين انه في رحله طالعه مشان هيك جايين بدهم يشلحوا العالم مصاريا. انا حطيت المصاري بصره وبال آآآ اه اوكي ترباية حبابتي، حطيت المصاري بس تحت يعني، فمشينا انا والكم شب اللي معي وفجأة سمعنا صوت ميتور، واحد منهم قال على السريع عم بطاح، عم بطحنا كلياتنا بالارض واستنينا، الله وإجا الميتور ومعه سيارة عم بيمشوا على اقل من مهلهم، واحد من اللي راكبين بالميتور شايل معه بومبكشن بايده، يا محمد دخيلك العمل موضوع جد ما فيه مزح، لما قلت إذا المصاري لا، والله بهدلة، لو بيحكوا عربي طلعوا، وأبو البومبكشن العقار بيقول له نحن هون وينو؟ نحن هون <تصفيق> في بيناتنا كان ما في ما في يمكن نص متر يعني أنا لو قم في شوي أطول كان دعستي عليه بالدولاب كل اللي بيناتنا كان شوية هيك وزرع موم والله كملوا طريقهم ومشيوا راحوا فصرنا نحن نقوم نمشي شوي نرجع نتخبى نمشي شوي نرجع نتخبى فضلنا ماشين لحد ما وصلنا على الشط مطرح موجود البلم بلشنا والله تجهيز بهالبلم نفخناه ضبطنا الامور وبعد شي ساعه جابوا العالم جابوا والله العالم واجاني المهرب بقى وقال لي يلا لنبلش دوره التدريب تبعك وبالفعل بلش المهرب معي دوره السواقه المكثفه كيف تصبح قبطان في خمس دقائق علمني ب 15 دقيقه شلون امشي لقدام ولورا يمين يسار شلون تطفي لازم يكون فاضي غيار أهم خلصنا خلصنا اللي فحط لك شوي بلبلم هون قدامي لاشوف صرت خمس بالماي انا شوي اللي توب جاهز على البحر <تصفيق> لعبه طلع 40 شخص يا الله ما في البرفيل مافيات يا لك <تصفيق> نازلين الصياح بالعالم العم العالم رعب رعب المهم بلشوا يعبوا العالم بالبلم. يجيب هالنفرات ويلا يجيب هالعالم ويكبس، العمى كل ما اقول انا خلص تعب البلم يرجع يجيب له عشره ويكبسهم قدامه، اقول خلص الله خلصت يجيب له عشره ثانيات ويحطهم فوق بعضهم، صرنا حوالي 42 واحد 48 واحد والله ما بعرف، البلم صار يستفرغ عالم، ويا حرام كل شيء جايب معه اكثر من شنتاي الظهر يمسكوله له هيك هيك ويزتوها بالمي. لك شو وين رايحين؟ يا رعب <تصفيق> ماسكين العالم رعب والله العظيم اولك ولا الشرتح بشعبه في واحد لبناني هذا اكله اكثر واحد يا حرام مزبط ستايل تبعه تضاره وجاي ضارب ستايل على كيفك وناتف كانته سفر عائليه بتقول جاي اليخت اخت العاهر بعد شوي شافوا المهرب هيك وجنوا اخ وين رايحك وين اخده كب الغراض كله لا شوف يول المهرب كرز عليه مسح فيه الشط على اي الحلال اخذه ولك قال له وين رايح ولك مفكر لي حالك رايح سياحه يقول له يا معلم روق انا من طرف ابو فلان يقول له عليك على ابو فلان يا راك ما في سفر نزول والله ونزله وما خلى يسافر قال له لك هي مشان تتعلموا شلون تعاملوا السوريين بلبنان المهرب اعطانا تليفون مشان نتواصل معه طول الطريق كانت هون الساعه صارت حوالي 4 الصبح ومشينا عدينا من جنب خفر السواحل التركي ولا حكوا معنا ولا كلمه انه الوضع تمام والمهرب اعطاني اشاره امشي عليها ضو احيانا مبين احيانا لا اللي بتحطوا هذا تقريبا هيك على شمالك ماشي يسوي وحوالي ساعه المفروض كنا نوصل على الجزيره لحد الان كله تمام الله مشينا نحن والوضع تمام ابو حسين على التليفون ها ها مين ابو حسين ابو حسين هو احلى بني ادم ممكن تتعرف عليه بحياتك راح يجي كان في معنا شابين من لدقيه نسخه عن جودي واسعد الحكي الشكل كله ان شاء الله يكونوا عم يشوفوا هذا الفيديو هدول كانوا مستلمين مراقبه البحر على اساس بحال اجانا شيء ومحسوبكم كان شوفير قبطان المهرب حذرني قبل ما نطلع قال لي ممكن يجوكم صيادين او خفر السواحل بحال وقفوكم لا توقفوا لانه الصيادين بدهم يسرقوكم خفر السواحل بدون يوقفوكم ضلك ماشي بحاله وحيده بتوقف اذا اجوا ناس مقنعين ومبين عليهم شرطه وهيك عدة قيلة هدول الكوماندوز حرس الحدود وهدول عندهم صلاحية يقتلوكم بأرضكم يفتحوا عليكم يرشوكم بأرضكم وما حدا بيصلوا خبر عندكم أنتم بالبحر يعني ما عشرين دقيقة عدت ونحن ماشيين بأمان الله وابو حسين عبي يوصف له الجو الرائع للمهرب عبي له خاي الوضع رائع كله تحت السيطرة لسه ما كمل كلمته ضرب الجكتور سوى الدنيا نهار عندنا يا محمد دخيلك هيك إجا من ورانا وبلش الصياح ستوب ستوب ستوب يصيحوا بالتركي بالالماني بكل اللغات، انا شفت الوضع هيك قلت هو في ايه <تصفيق> العمى ايش صار؟ ضو بالجكتورة اللي عندهم اياه كانه شمس، الدنيا صارت انهار فالعالم خافت وانا قلت يلعن اخت الحظ خلاص هي هي إيه؟ فشلت المحاوله، فبلشوا يصيحوا وقف وقف وقف وانا ركب عقل الجحش براسي ومشيت بدل ما وقف بس صار ببالي انه انا البطل تبع فيلم مشن امبوسيبل ولسه هيك رني وحده براسي طلع عصافيره صاروا يطلعوا بالمات ومقاتلين وما توبت وضليتني ماشي هو شافني هيك انه انا معند وركب راسه وكبس ورانا وبلش يعطيني وحده يمين ووحدة يسار يعطي أبو حسين يمين وابو حسين يسار أكلنا هروانات وفرأنا على أسماك القرش أتلي حشك ولبن أبس يقبسوا وحده المسكين برأسه طار التليفون البطارية <تصفيق> بجهة والتليفون بجهة وضعه كئيب بس يعني هلأ بضحك عليه بس هو كان كئيب الوضع حتى بعد ما وقفت أنا بلشوا يخط فينا فكل ما نعلي رأسنا يضربنا قلت له أبو حسين أعمل نفسك مي أعمل نفسك مي أوه. مشت اللعبه عليه قلت له هيك سويت حالي انا مغمى علي وابو حسين كمان وأنا عم تطلع على بعض هيك من تحت لتحت وبلشوا اولاد هالخبط الح... الميتور تكسير لعنوا ام الميتور طا طا طا كسروا البلاستيك تبعه قطعوا شرطان بلش بده يضرب البلم كمان يبخشوا مشان يقتل العالم ابن الح النسوان صار صوتها رفع رفعوا الاولاد كلهم لفوق مشان يوقفوا يعني يشوفوا انه معنا في اولاد والله وقفوا شالوا حالهم رجعوا بسفينتهم لورا وراحوا وين؟ على باخرة، مو باخرة، بارجة العمى وقت اللي شفنا بقى نحن وقت اللي صار في ضوء شفنا البارجة قدامنا مسكرة البحر قدامنا يا، يعني. العمى بظرف يمكن خمس دقايق عدى كل شيء مثل الحلم شفنا الموت بعيوننا. ونحن صرنا تقريبا بالمياه الاقليميه وهونيك الموج يرفع البلم يطيره لفوق ويهبط ويلاص يا صيحة العالم رعب رعب هون فقنا انا وابو حسين من السكره تبعنا ودوخانين عم انا ايدي ورمانه كثر ما خبطوني عليها وراسي 700 باجوره اقعد ادور على التليفون واحكي مع المهرب واقول له انه نحن المسكنا والمهرب يقول والله لا بلكي ببعث لكم بلم ثاني ينقصكم هو اصلا عم يخرط علينا كان المهم بلشنا انا وابو نحاول نشوف ايش المشكله ايش سووا بالميتور، بدنا نحاول نخلص حالنا ونخلص هالعالم، الناس اولاد رجال نسوان كله عم يبكي، شباب عم يحاولوا يتصلوا بالخفر، نحن عم نحاول نشوف اذا ممكن نصلح الميتور، وضع ماساوي، وانا واقفه بنص البلم مع بصيح عم بسبسب، اسوء أنهار كان بالنسبه الي. وقللت كثير ادب مع العالم بس كان بدي شوي أن انه كثر الحركه والهوبره يعني الظلم عم يرقص فينا، بعد المرحله هي شخصيا بسميها مرحله المعجزه، لانه لا انا ولا ابو حسين ولا اي حدا من اللي معي كان له ايد بهذا الشيء، كانت ايد رب العالمين هي اللي معانا، رب العالمين حط بايدنا وما في اي تفسير ثاني لهذا الموضوع، انا ما عندي اي فكره عن تصليح الميتورات. ولا إلي علاقه بهذا الشيء ولا عنا عده ولا عنا شيء نحن بنص البحر بلشنا نحاول نعرف المشكله الموجوده بالميتور فطلع معنا اول مشكله بعد 15 دقيقه تقريبا انه على كثر الضرب متكسرات المسننات تبع الغيار والغيار على الان لا بيقدم لا لقدام ولا لورا بلشنا نفتش اذا كانوا مسوين شغله ثانيه فطلعوا مسوين شغله لسه احقر واللي هي قطعوا شريط الكهرباء تبع البوجي يعني الميتور من دون كهرباء مستحيل يصير فوقفنا هيك مع هيك مشكلتين لا عنا شرطان لا عنا عدي لا عنا شيء مستحيل يتصلح يعني خلص كنا بهي اللحظة مستنين يا الموت يا ما يجوي شيء خفر أو حدا ينقذنا بس هوني حكمة رب العالمين اجتنا والله حطها حط بيدنا وبلشنا نحاول انه نحل المشكلة ما بعرف ليش ما بعرف ش جانا مع انه يأسين كنا بس الروح غالية بلشت انا حسين نفتش نشوف إيش ممكن نساوي شريط الكهرباء تبع الدبرياج بيكون بالعادة ممدد بطريقة زقزاق مشان يبعد عن حماوة الميتور مشان ما يفجر وهني قطعوا الشريط بس لسه في له طرف موجود فصرنا نحاول نطلعه من السكة اللي موجود فيها ومديناه بشكل مباشر لزقناه بالميتور قلنا خلص خلي يحمى وخليه يفجر فينا يعني هيك هيك ميتين بس نون زلطنا شريط ابو حسين ربطه بالبوجي قلنا ممكن انحلت هاي المشكله الاولى الله عندنا المشكله الثانيه اللي هي الغيار الغيار معلق متكسر تحت فبلشنا نحاول نحله نحله ما كان يمين يسار نحاول باي طريقه ما في اخر شيء ما... <تصفيق> كبسته ما في بس سمعت هيك صوت تكه صغيرة قلت معقول يكون مشي حاله حليته والله نحل الغيار سمينا بسم الله وبلشنا نحاول نشغل الميتور اول محاوله تاني محاوله ثالث محاوله اعطانا صوت رابع محاوله اشتغل الميتور البلم صار الصياح فيه والتكبير والتهليل العالم الله اكبر الله حضره اشتغلت الحضره عنه الحمه ما حدا مس انا نفسي والله ما صدقت الحمه شلون اشتغل الميتور ما حدا بيعرف ابو حسين ادعوا لك والله كانت معجزه معجزه معجزه كبيره مشينا بالميتور طبعا الميتور عم يمشي هيك فينا هو بيمشي بالعاده 70 صار يمشي 10 طلع علينا الصبح بعد شيء 6 7 ساعات ونحن ماشيين وصلنا بقى المياه اليونانيه الحمد لله شايفين الجزيره قدامنا وما عم نوصل لانه الميتور عايف دينه لا احلى شيء واحد قال بيقول ايش رايكم اتشط انا واروح سباحه سباحه <تص -B> <S -même> مهم، آه شفنا خفر السواحل اليوناني بلشوا ياشروا أن انه روحوا على الشط، الحمد لله العالم اطمنت والعالم بس حست بالامان شدوا الف قتيله مع بعض، لك صاروا يتقاتلوا محلي ولا اقعد لي، وصلنا بقى على الشط بعد ما مشينا تقريبا شيء ست سبع ساعات ما بعرف قد بالضبط بس صارت تقريبا حوالي الساعه 10 او 11 الصبح، الميتور لم نصل لانه كابسين طول الوقت على البنزين وما عم بنحرك يعني لانه ماشي 10 اصلا فوقت اللي بلشنا نقرب على الشط، قال لي يا ابو حسين هدي يلا مشان توقف، فأنا تركت البنزين ضل ماشي يعني خلص. <تصفيق> فأنا تركت الموضوع لأنه الناس رح تخاف، هيك هيك يعني رح نضرب بالشط. فقلت اوكي خليها مفاجأة. فعم يقول لي يا ابو حسين هدي، قلت له اوكي يلا يلا بعد شوي، هدي لك لك وقف البلم ايش بك بأي قلت له البلم ما رح يوقف بس اسكت، الله يخرب بيتك. <تصفيق> ضربنا بالشط، فجر البلم، مرة جديدة بس الحلوة هون انه كنا على الشط يعني بس كان المي شوي غميقة، شطينا بالمي انا وكم شب. وبلشنا نطالع الاولاد ونحطهم على الشط، بس المشكلة كان بوته انه الموج عم يضرب البلم والبلم عم نحن وجسمنا عم بيجي وين على الصخر، عم بالصخر، فبعد عناء خلصنا العالم كله اللي حسن يسبح لحاله سبح وطلع اللي كان بده مساعدة ساعدناه، خلص ما ضل حدا بالبلوم كله صار على الشط، طلعنا على الشط انا هون حسيت انه الطاقة تبعي انتهت بس الحمد لله وصلنا على الشط اليونان كان طالع الشمس وغراضي كله مي والجو دافي كان كتير اول شغلة سويتها باليونان شطحت على صخرة و اتشمت كل اللي طلع علي يقول هذا غبي هذا فيه شيء مو مزبوط هذا بس كانت من احلى اللحظات بغض النظر عن ظهر اللي مشرط كان وانا لابس كنزة بيضه كله دم كانت بس كان حلو الشعور والله رائع لهون بتكون خلصت رحلتي من تركيا لليونان اذا بدكم اكفي القصه من اليونان لاوروبا اكتبوا لي بالتعليقات اذا انت لساتك هلا عم تحضر الفيديو اكتب لي بالتعليقات بالمبليرا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي احتمال كبير كماله القصه حط إعجاب على الفيديو لسه ما حطيت واشترك بالقناة اشترك يا رجل مراقبك لحتى تشترك اشترك الآن انزل كبست برافو عليك I love you very much شوفكم في فيديو جديد سلام